جرحوا فاطمة بابا يا يوم السقيفة وين اسلامها الناس يا يوم السقيفة وصل مرسل اصحابه وجرح وفاطمة اي اي وصل يا يوم أسأل أسأل أسأل بحلق الجروح أسأل أسأل بحلق الجروح تدور وبذهن الصحابة هل كبار القوم هذه آمنة يولا دعاية لو صدق إيمان تحمل من رفاع للفتنة راية وارتحل يا التزم بها وعمل اسلام هذا لو جهل لو خيانة من البداية بعد المصطفى اش صار كم فتنة مخيفة بعد المصطفى اش صار؟ كم فتنه مخيفة اول ما بداوا بيها جسر وفاطمه عليها يا يوم السقي وين اسلام هالناس يا يوم الك الك الاجر ايه وين وين وين, <سؤال> وين إسلام. <سؤال> <واصلمو>. <سؤال> <سؤال> يا محمد بن نابل، يا محمد يا محمد محمد يا يا يا صحابي احنا بالصحابة بالصحابة احنا منطعن لا لا لا عبث نرمي الكهائم بالصحابة احنا منطعن لا عبث نرم التهايم ولا امر نبينا نبينا محمد على اللعين لو على الشتايم نقول كل مظلوم نقول مظلوم لابد اكو قباله شخص ظاليم وهذه ظلامه فاطمه وهذا عزيل حامل حمى التاريخ ردنا محكمه يرتدي حكيم موجود الاضابير مو تهم طفيفه موجوده موجوده الاضابير مو طفيفه هذي فتنتها لا زالت خطوته يا يوم السقي وين السلام هالناس وين وين, وين, وين وين السلام هالناس يا يوم السقي وصل وصل صحاب جرحوا ف هلا هلا بكم قصيده من نظم الشاعر الموفق الله يطيل بعمره صباح امين بالصحابه بالصحابه بالصحابه, بالصحابة احنا منطعن ما منطعن ما بالصحابه نرم التهايم ولا أمر نبينا محمد على اللعن لو الشتايم نقول شنقول نقول كل مظلوم لا اكو قباله شخص ظاليم وهذه ظلامه فاطمه وهذا عزل حامل حما تاريخ ردنا محكمه تدي يا موجود الاذابير موته طفيفة موجوده موجود الاذابير موته طفيفة وادم هذه فتنتها لا زالت خطورتها يا يوم السقي وين اسلام هالناس وين وين وين اسلام سمعت وحيد معاصر محمد نذم بس ذيب المدينة نذم نذم نذم, نذم نذم نذم نذم بس ذيب المدينة اللبس جلد الجمل وارتد نذم نذم نظم بس عند عقده من علي وضد علي تجند ذم الذي بعقله خلل وعاف النبي على المختسل وطارد برجلية من الجهال اياه كل معقد لن الما شهر ذاك وقت الحرب سيافك لن الما شهر ذاك وقت الحرب سيافك طالع شن وحش كاسر لن فج اي وطل صاير طالع لن طالع كان وحش كاسر طالع كان وحش كاسر لا نفوجا بطل صايم يا يومي الساقي وين الاسلام حناس يا يوم اي باخلا بك مولا علي يا يوم ال... بارك الله مولاد علي. وين وين الاسلام احنا احنا احنا من شوه بسمعة وحيد معاصر محمد نذم نذم بس ذيب المدينة لبس جلد الجمل وارتد بس العدد عظمة من علي وضد علي تجند ذم الذي بعقله خلل وعاف النبي المختسل وطارد رجلي من الجهل وركض وياه كل معقّد لن الماشهر ذاك وقت الحرب سيافة لن شهر ذاك وقت الحرب سيافة طالع جن وحش كاسر لان فجأة بطل صاير يا يوم السقي هي وين اسلام هلا هلا بالأصوات الحسينية بارك الله فيكم ولد علي علي بارك الله فيكم أنت يا يوم السقيم لا اخلاق عندك والضمير ربجان شاغير ارسليت انت ارسلت ارسليت ارسلت حطابك الاشراف بيت بيه اسلام طاهي شتف الحطب ويهدد بنقمه وغضب الما يوم فد غزوه بحرق بيت الله يجاهير تمتد على الاطهار ايد المو نظيفه تمتد على الاظهار ايد المنظيفه مسلم هذا الامر مرتد، ايد ع الشرف تمتد يا يوم السقيفه وين الاسلام الك, ألك الاجر ايد وين وين وين الاسلام وهاي منهم التفاف فاطمة فاطمة غصبة وفدكها وهاي منهم التفاف علي المستهدف علي على المستهدف وغصبر من علي بهاي الخلافه ويجي ويجي التاريخ الخبيث الخبيث ويجي التاريخ الخبيث بكل وقاحه بكل صلافه ينكر ظلامة فاطمه يقدس الناس المجرمة وعلى الوجوه المظلمه يرش مساحي قل نظافه وشلون ابيض يصير وجه ابن الوصيفه وشلون ابيض يصير وجه ابن الوصيفه هو والعجل الشيخ اسود يظل تاريخ يا يوم السقيفه وين الاسلام لا تبخلو صوتك ايه أنت أنت أنت يا يوم السقيفة حط لك لسان وتكلم يا أعدل يا أشجع يا أتقى يا هو أعلى لأجل لبكيم حضر السوء بمشورة العجل المقدس أمر وانغصب حيدر منبر وحيدر أفضل كلها تعليم منبر حيدر وصار كرسي للخلافه ما نبر حيدر كرسي للخلافه واول فتوى نسمعها بيها البضع اغواها يا يوم السقيفه وينسلمها النار وين وين وين وين الاسلام يا يوم السقيمي وصل مرسل أصحاب جرحى باطل من بابه وصل مرسل اصحابه جرحى باطل يا يوم السقيمي هاي ماساه الاسلام لأن حيدر بالوصية لأن حيدر بالوصية التزمها الإرهاب أمين لأن عاش على القدو والطرق للفتنة كان هذا انخلق يا باب خيبر ما نطاق باب هالوضع تلسين وجرح الباطل لليوم اليوم والله هذا وجرح الباطل لليوم اليوم والله ماري اللي جرحا لا هل غاد غايب يا يوم لسق وين انسلا يا وين وين انسلا